السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكن شو أخباركم أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة على قناتي قناة حبيب للمعلوماتيه حلقة اليوم رح نقسمها لأسمين الاسم الأول هو ليش أحيانا ما بتظهر عنا كلمة إضافة وسيلة دفع بحساب جوجل أدسنس والاسم الثاني رح نحكي فيه شو هي طريقة إضافة وسيلة دفع لحساب جوجل أدسنس شو هي الطريقة اللي بدنا نقبض فيها اموالنا اللي نحن عم مكسبها بقناتنا على اليوتيوب او بمدوناتنا الشخصية بعد تحويل الاموال من الموقع الخاص فينا لحساب جوجل ادسنس مثل ما بنعرف كلياتنا انه قبل بداية سنة 2021 كان في عنا ثلاث طرق الطريقة الاولى اللي هي وستر يونيون طريقة وستر يونيون, يونيون التغت ببداية سنة 2021 الطريقة الثاني اللي هي التحويل الالكتروني يعني البنوك والطريقة الثالثة اللي هي التشيكات وطريقة التشيكات أنا ما بنصح فيها حد أبدا لأنه هيدي الطريقة فيها كتير مشاكل. هلا نحنا ما رح نطول بالحكي كتير هنروح لشاشة الكمبيوتر ونحكي إضافة وسيلة دفع. كيف نحنا بنضيف الحساب البنكي الخاص بنا لحساب جوجل أدسنس. أول شي علينا نعمله لحتى نضيف وسيلة الدفع بندخل لحساب جوجل أدسنس بهالطريقة ان كان على الهاتف او كان على الكمبيوتر كل ما علينا بعد فتح صفحه جوجل ادسنس ننزل وبنختار كلمه الدفعات بنضغط على كلمه الدفعات بهالطريقه وبننزل لتحت بنختار اضافه اداره طرق الدفع بنضغط على اداره طرق الدفع بهالطريقه وبنختار بعد اضافه طريقه الدفع بنضغط على اضافه طريقه الدفع بتفتح عنا هي الصفحه بنختار منها اضافه تفاصيل جديده للتحويل الالكتروني بنضغط على اضافه تفاصيل جديده للتحويل الالكتروني بتفتح عنا هي الصفحه بعد ما تفتح عنا هي الصفحه بتطلب منا بعض المعلومات هيدي المعلومات كلها بنلاقيها بالبنك اللي نحن متعاقدين معه بنقدر نتصل بالبنك ونطلب منه هيدي التفاصيل او ممكن نلاقي هالتفاصيل باي تحويل جينا من البنك نحنا اول شيء علينا ندخل معرف المستفيد اختياري هيدا الخيار ما مطلوب منا اختياري بنقدر نكتبه وبنقدر لا بس بما انه كاتبين اختياري يفضل انه ما نكتبه ابدا بيطلب منا بعدين الاسم على الحساب المصرفي يعني اسمك على الحساب المصرفي مثل ما انت مسجله بالبنك اللي متعاقد معه بتكتب اسمك هون باللغه الانجليزيه حصرا ملاحظة كل هذه الحقول لازم تنكتب باللغة الانجليزية حصراً بعد ما تكتب الاسم على الحساب المصرفي بتدخل اسم المصرف كمان اسم المصرف بكون موجود بالبنك يعني اسم البنك اللي انت متعاقد معه بتكتبه بهذا الخبر بعدين بتجي لسويفت بيك هذا اسمه سويفت كود هيدا الرقم ايضا بتلاقيه بالبنك بتتصل فيهم بتقولون انا بدي رقم السويفت كود بتدخل رقم السويفت كود هون بهيدي الطريقة وبكون امورك منتهي بعد السويفت كود بتنزل لرقم الحساب بصيغة ايبان انت مضطر هون تكتب رقم الايبان الخاص بك اللي بيبلش باسم دولتك يعني اذا انت بمصر بيبلش رقم الايبان بالم اس ار اذا انت بلبنان ببلش LBN يعني ببلش اول ثلاث احرف من الدولة اللي انت فيها بترجع هون بتأكد رقم الايبان بتأكد رقم الايبان بهالطريقة يعني بتكتب رقم الايبان مرة تانية وبتنزل لتحت بقول لك ضبط طريقة الدفع اساسية بتعطيه موافق او بتحدد اشارة صح وبتيجي على كلمة حفظ بعد ما تضغط على حفظ بهالطريقة بيظهر عندك هون تم تحويل الى حساب المصرفي وبتلاقي مشفر طبعا كل المعلومات اللي انت كتبتها بتنحفظ بهيدي النافذة وبصير اذا انت عندك اي غلط بالتحويل او بدك توقف التحويل فيك تعدل كل شي من كلمة تحرير هون تضغط على تحرير هون بتقدر ترجع تعدل اي معلومات انت اخطأت فيها بس يفضل انك انت ما تخطئ بأي شي من هالمعلومات لانه اي خطأ ممكن يتحول الاموال اللي موجودة بحسابك لحساب اخر وانت ما تستفيد شي هلا بالنسبة للاسم التاني اللي هو سبب عدم ظهور كلمة اضافة طريق الدفع احيانا في بعض حسابات جوجل ادسنس ما بتعطيك اضافة وسيلة الدفع لحتى انت تجمع الحد الادنى للدفع والحد الادنى للدفع هو باغلب الدول 80 دولار وفي دول تانية 100 دولار يعني احيانا ما بتظهر كلمه اضافه وسيله الدفع لحتى انت تجمع 80 دولار او ال100 دولار هذه المشكله كتير آه سالت عنها وكثير عالم حدثتني عنها وهلا حبيت اطلع به الفيديو لحتى اقول لكم شو الحل لا لا. بس الحل أنكم أنتوا تجمعوا الحد الادنى للدفعات اللي هو 80 دولار او 100 دولار وبعدها بتظهر كلمه اضافه وسيله الدفع بتشكركن كتير لمتابعه الفيديو لهون وشكرا كتير لالكن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته